Morgan, vad, vad ska du göra? Mm. Du vill inte skjuta ner rådjuren? Nej, det har är en kamera. Jag ska fotta lite rådjur bara. Nej, det här är en kamera. Det du håller i är en pistol. ja, ja men vi måste i alla fall ha någon middag. Morgon, vi har gott om mat och Man får inte skjuta ner rådjur. Jaha, varför skjuter man rådjur då? För att de är en jägare och äger en egen mark. Ja, jag tycker att jag är en utbildad jägare. Och jag har bestämt att det här är min mark. Nej, man måste gå en speciell kurs för att bli en jägare. Och förresten, var fick du pistolen från? Samma som du fick kameran. Nej, för jag har min kamera i en kameraaffär. ja, men jag ska ändå skjuta ner rådjuren. Nej, man får inte. Vi kan köpa köpte istället. Du, om vi ska resa någon gång utomlands så måste vi spara pengar. Och det enklaste sättet att spara pengar till middagen är att jag skjuter rådjuren. Du, vi kommer kunna åka utomlands någon gång. Men man får inte skjuta ner rådjuren. Men de är ju jättemånga. Man får ändå inte. ja, ja du skjuter jag väl ner den där katten då? Nej, är du galen? Det är ju vår katt Johanna. Ja just det. Men jag ska göra få skjuta ner rådjuren. Nej, du kan lätt missa dem och, och skjuta någonting annat som en människa. Morgan Du försök inte komma undan. Nu skrumde du, Vävdån. Ja, det var faktiskt bra. Nej, vill du att jag ska skjuta ner dig, eller? Nej, men jag måste faktiskt ringa polisen. Oh. Vad löjlig du är. Du, ge hit mobilen. Vad snackar de? Tre, två, ett... Va, vad händer nu då? Det där var Som oss, som, oss, som, oss du, som du Som som du Som som du, du, du Du, man Man får, man får man får... Man får in... Du... Tre... Nej. Tre... Två... Tre... Två... Tre... Två... Ett... Oj... Vad händer nu? <laughs>